Усі спогади очевидців, які дослідник, корінний житель села В'ячеслав Пономар, записував впродовж кількох років у своєму селі Трибухівці, лягли в книгу «Ми пам'ятаємо», видану накладом 100 примірників. У ній розказує автор свідчення більше десяти очевидців про голодівку та колективізацію. Пам'ятник тодішньому голові колгоспу Тарасу Пожарському, каже, встановлять біля сільської церкви 1812 року, яку, за словами місцевого жителя Віктора Коломійця, голова не дав зруйнувати. Він спас церкву. Будівництво він завозив туди зерно. В'ячеслав Пономар каже, знає, як виглядатиме пам'ятник, та й гроші на нього вже є. На сесії було виділено добрих 10 тисяч гривень. Я навіть не сподівався, що так багато. Я думав, що я сам змушений буду збирати ці гроші. У музеї голодомору 32-го-33 років у заповіднику Межибіж стоїть скринька для збору грошей на пам'ятник Тарасу Пожарському. Зберігачка фондів Вероніка Візнюк розказує, скільки жителів ближніх сіл померли від голоду в ті роки. В Политечівському району це більше 6 тисяч. Найбільше постраждало село Шрубків, там 1200 чоловік загинуло. По селу Трибухівці таких даних немає точних. Точних даних немає, бо від голодної смерті селян рятував голова колгоспу, говорить Вячеслав Пономар. Каже, коли записував свідчення, виявив навіть факти людоїдства. На цій вулиці, показує в 33-му, багатодітні батьки вбили та з'їли свою дитину, за що їх судили. Усі в Трибухівцях, додає, знають їхні прізвище, та ми не називатимемо його. За свідченням очевидців, зокрема Марії Климівни Пославської, ось тут, ось в цьому ригу, або цей, або цей будинок жили. Вони, мовляв, взяли свою дитину. Край дороги були викопані кісточки цієї дитини. Та ж Марія Пославська, 24-го року народження, стала очевидицею побиття сусіда в 33-му році за те, що чоловік викопав на городі корч картоплі для своїх дітей. Його, за свідченнями очевидців, поклали в'ясла та забивали важким камінням його ж сусіди. Вона каже, я чула, як гули його груди, коли по грудях били оцими камінцями. О, цей чоловік після того пожив кілька днів і вмер. Вона не казала, хто забивав, вона казала, кого. У тому ж 33-му, продовжує дослідник, головою колгоспу в Трибухівці призначили немісцевого Тараса Пожарську. За свідченнями старожилів, він рятував людей від голодної смерті. Не одне свідчення. Жінка згадує, скільки на трудодень отримували люди в Трибухівцях, так ніхто не отримував на околичних селах. Він в додатковий час засівав площі невгіддя, яруги якісь, можливо, мочарі, десь якийсь дренаж робили. От. І от з тих площ роздавав людям землю а на цьому місці, де тепер приватне подвір'я, За наказом голови колгоспу влаштували патронат для колгоспників та сиріт, чиї батьки померли від голоду, каже В'ячеслав Пономар. Він тільки міг, доставав чи макух який-небудь, чи висівки. Варили щонебоді в тому казані, просто, щоб люди не вмерли з голоду. Зі слів зберігачки фондів музею, на голову Господу несли в район та повідомили, що за день за ним прийдуть. Пожарський наклав на себе руки, щоби вберегти свою родину від тавра родичів ворога народу, каже Вероніка Візнюк. Йому погрожували, погрожували, що знищать його сім'ю. І таким чином довели людину до самогубства. Навіть рушниці немає. не мав, він взяв рушницю чи то у сусіда, чи то в кума, я не знаю, от і застрелився. В'ячеслав Пономар додає, нащадки Тараса Пожарського, які досі мешкають у тій же хаті, в яку поселили в 33-му приїжджового голову колгоспу, вважають його праведною людиною. Дружина його правнука каже, родина згадує його повсякчас. Постійно, звичайно, Я знаю, що своїм самогубством він врятував свою родину і багато ще інших людей. За офіційними даними, які є у музею Голодомору, на території теперішньої Хмельницької області від голоду за 32-33 роки померли 34 347 людей. Світлана Поробок, Олександр Горішев. Новини на Суспільному. Хмельниччина.